નમસ્કાર હું વિભાગ જિલ્લા શિક્ષણ જેના માર્ગદર્શક છે ડોક્ટર એમ વી વેકરિયા અને પ્રેરક છે એસ જે ડુંગરાળીયા સર શારીરિક માનસિક વાતનિક કે અન્ય કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષમતા કે અક્ષમતાને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય તમામ પ્રકારના બાળકોને તેમની ઉંમર અને જરૂરિયાત મુજબ શિક્ષણ એક આપવાની વ્યવસ્થા ધરાવતી શાળાને સમાવેશક શાળા કહે છે જેમાં ચોક્કસ વય જૂથના અને સમાન શિક્ષણ જરૂરિયાત ધરાવતા બાળકોને તેમની ક્ષમતા કે અક્ષમતાના આધારે અથવા તેમના લિંગના આધારે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર સમાન શિક્ષણ વાતાવરણમાં શિક્ષા આપવામાં આવે છે સમાવેશક શાળા પ્રસ્તાવના અભ્યાસક્રમના સંદર્ભમાં પ્રસ્તુત માર્ગદર્શિકા સ્પષ્ટતા કરે છે કે સમાવેશક શિક્ષણ માટેનો અભ્યાસક્રમ ચાર પાયા સર્જનાત્મક વિકાસને પોષે છે તે સાંસ્કૃતિક ધાર્મિક અને અન્ય તફાવતને કારણે બાળકો વચ્ચે જોવા મળતી ખાઈ પૂરવા માટેનું ખૂબ જ અગત્યનું સાધન છે રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ રૂપરેખા બે હજાર સમાવેશક શાળાના શિક્ષણ અંગે નીચે જણાવ્યા મુજબ ચર્ચા કરવામાં આવી છે ફર્સ્ટ હાસ્યા પરના બાળકો જેવા કે ક્ષમતા ધરાવતા બાળકો માટે સમાવેશક વાતાવરણની રચના કરવી એ મહત્વનું કામ છે કોઈ વિદ્યાર્થી કે વિદ્યાર્થીઓના જૂથને અધ્યનનો ક્ષમતા ધરાવતા બાળકો તરીકે જોવા અને ઓળખવા એ તેમનામાં લાચારી અને લઘુતા ગ્રંથિની ભાવના પેદા કરે છે વર્ગખંડમાં અયોગ્ય શિક્ષણ શાસ્ત્રીય અભિગમનો ઉપયોગ કરવાને કારણે વિવિધ સામાજિક સાંસ્કૃતિક પરિવેશ ધરાવતા બાળકો મુશ્કેલી અનુભવે છે બાળકો વચ્ચે રહેલ તફાવતોને સમસ્યા તરીકે જોવાને બદલે તેનો સ્વીકાર થવો જોઈએ શાળામાં આવા બાળકોનું સમાવેશન કરવું એ સમાજમાં તેમનું સમાવેશન કરવા માટેનો માર્ગ ખોલી આપે છે તેથી દરેક પ્રકારના બાળકોને અનુકૂળ આવે તેમાં છે પ્રસ્તાવના શિક્ષણમાં સમાવેશન ઉપર નીતિ માર્ગદર્શિકા યુનેસ્કો જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ગરીબી અને અન્ય પરિબળો શિક્ષણ શિક્ષણને ગંભીર રીતે પ્રભાવિત કરે છે સાર્વત્રિક શિક્ષા અને સહસ્ત્રાબ્દી વિકાસ ઉદ્દેશ્યો બંનેના ઉદેશ્ય એ છે કે શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઘટવાનો દર ઓછો કરવો અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ શાળામાં પ્રવેશ મેળવે ઉપરાંત જે શાળાએ જાય છે છતાં ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી તેની ઉપર વધુ ધ્યાન આપવું જોઈએ તેમાં બીજું કહેવામાં આવ્યું છે કે યુનેસ્કોની ભૂમિકા યુનેસ્કો સમાવેશી શિક્ષણને વિદ્યાર્થીની વિવિધતા પ્રત્યે સકારાત્મક અને સમસ્યા તરીકે નહીં પણ શિક્ષણને સમૃદ્ધ બનાવવા માટેની તકો તરીકે ગણે છે તેથી સમાવેશ તરફ આગળ વધવું એ ફક્ત પરિવર્તન નથી પણ સ્પષ્ટ નિર્દેશન વાળું આંદોલન સમાવેશ શિક્ષણને અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકવા માટે દેશોએ શિક્ષણમાં સમાવેશનની નીતિઓ તરફના સંક્રમણને માર્ગદર્શન આપવા માટે વ્યવહારિક વિચારોની સાથે સમાવિષ્ટ સિદ્ધાંતોના સમૂહને વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર છે સમાવેશના સિદ્ધાંતો છે વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય શાળાઓમાં નિર્ધારિત છે તેનો પાયો તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય અર્ધઘટન અને વ્યક્તિગત સમાવેશ શિક્ષણના મૂળભૂત ભાગ પર શિક્ષણનો માનવ અધિકાર છે જેનો ઉચ્ચારણ હ્યુમન રાઇટ્સના ઘોષણા પત્રમાં કરવામાં આવ્યું છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દરેકને શિક્ષણનો અધિકાર છે શિક્ષણ નિઃશુલ્ક રહેશે પ્રારંભિક શિક્ષણ અનિવાર્ય હશે એ માનવ વ્યક્તિત્વના સંપૂર્ણ વિકાસ અને માનવ અધિકાર અને મૂળભૂત સ્વતંત્રતાઓ પ્રત્યે આદરની દિશા તરફ નિર્દેશિત કરવામાં આવશે તે તમામ દેશો જાતિવાદી અથવા ધાર્મિક ગ્રંથોમાં સહજ સહનશીલતા અને મિત્રતાને પ્રોત્સાહન આપશે અને તેની પ્રવૃત્તિઓ આગળ વધારશે નેક્સ્ટ સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત સમાવેશક શાળા સર્વ શિક્ષા અભિયાન એસ ચૌદ વર્ષના બાળકને તેના મૂળભૂત અધિકાર તરીકે મફત ફરજીયાત અને સાર્વત્રિક ધોરણે પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટેનું સમયપત્રક માળખું પૂરું પાડે છે છ થી ચૌદ વર્ષના તમામ બાળકોને મૂળભૂત બંધારણીય અધિકાર તરીકે લિંગ કે સામાજિક વર્ગના ભેદભાવ વગર ગુણવત્તા સભર પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું પાડવું સર્વ શિક્ષા અભિયાનનો મુખ્ય હેતુ છે નેક્સ્ટનો અધિકાર અધિનિયમની શરૂઆત થઈ તે પહેલા બે હજાર સર્વ શિક્ષા અભિયાન કાર્યક્રમનો અમલ શરૂ થઈ ગયો હતો સર્વ શિક્ષા અભિયાનના મુખ્ય ધ્યેયો છવદ વર્ષના વય જૂથમાં આવતા તમામ બાળકોને 2010 હજાર દસ સુધીમાં ઉપયોગી અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું પાડવું બાળકો વચ્ચે જાતિ પ્રદેશ અને સમાજના સંદર્ભમાં રહેલી ખાઈ પૂરી કરવી એટલે કે લિંગ પ્રદેશ અને સામાજિક સ્થિતિના સંદર્ભમાં કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર તમામ બાળકોને પ્રાથમિક શિક્ષણ સમાન ધોરણે પૂરું પાડવું બાળકો વચ્ચેના આવા ભેદભાવને દૂર કરવા માટે શાળા વ્યવસ્થાપનમાં સ્થાનિક સમુદાયના લોકોને સામેલ કરવા નેક્સ્ટ સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત સમાવેશક શાળા સર્વ શિક્ષા અભિયાન મુજબ જરૂરિયાત વાળા અને સામાન્ય તમામ બાળકોને શિક્ષણની તક પ્રાપ્ત થાય શાળામાં તમામ બાળકોને ખાસ પ્રકારે નોંધ લેવી સમાવેશક શાળામાં અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકોને પાઠ્યપુસ્તકો પૂરા પાડવા શાળા માટેના નવા મકાનો અને શૌચાલયનું નિર્માણ કરવું જરૂરિયાત બાળકો માટે તેને અનુકૂળ આવે તે મુજબના શૌચાલયનું નિર્માણ કરવું શિક્ષકે તમામ પ્રકારના બાળકોની સંભાળ કરવી બાળકોની જરૂરિયાતો આરટી અંતર્ગત સમાવેશક શાળા આરટીમાં સમાવેશક શાળાની ભૂમિકા પ્રસ્તાવના છ થી ચૌદ વર્ષની વયના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણનો આદેશ આપે છે તમામ બાળકોને પ્રવેશ નોંધણી અને જાળવણી આરટીમાં સમાવેશક શાળા શિક્ષણ એ મૂળભૂત અધિકાર છે વિશિષ્ટ આવશ્યકતાઓ બાળકો પણ લાયક છે તેમની શિક્ષણ આકાંક્ષાઓનો પીછો કરવાની સમાન ખરેખર પ્રાપ્ત કરવા માટે સમાવિષ્ટ શિક્ષણ આપણે વિશેષ બાળકો સાથે વિશેષ વિચારવાની અને સામેલ કરવાની જરૂર છે તથા નિયમિત શાળાઓની પણ જરૂર છે આરટી ઈ થી ચૌદ વર્ષના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો આદેશ આપે છે યુ ઇના ત્રણ મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ છે પ્રવેશ નોંધણી અને જાળવણી શિક્ષણના સંદર્ભમાં સમાવેશક એ એક પ્રથા છે જેમાં ખાસ વિદ્યાર્થીઓ સાથે શૈક્ષણિક જરૂરિયાતો મોટા ભાગનો અથવા તમામ સમય અપંગ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વિતાવે છે થેન્ક યુ